إيش رايك لو قلت لك إنك ما تحتاج أكثر من أقل مساحة ممكنة تأخذها مع جوالك الجديد ثلاث عوامل إذا فكرت فيها رح تعرف فورا المساحة اللي تحتاجها فعلا لجوالك الجديد كل العوامل اللي ممكن تساعدك على اتخاذ القرار وإيش البدائل اللي ممكن تستخدمها لو تعب جهازك وكيف ممكن توفر لو ما جيت تبغى توفر قوي مسوين عرض تأخذ أربعة بانك اثنين بقوة عشرين ألف ملي أمبير واثنين بقوة 10000 ألاف أمبير تشحن جوالك لمدة شهر بكم؟ بمية وتسعة وتسعين ريال يعني ممكن توفر كهرباء العرض مرة قوي غير العروض اللي مسوينها تاخذ كفر زايد مسكة زايد سبيكر برضو مية وتسعة وتسعين ريال السبيكر اللي في الموقع ميتين وخمسين ريال وأحلى عرض أعجبني فيها هذه المسكة أخذتها معايا كل مكان كل مكان حرفيا رهيبة شوف كذا بس حلاوتها تركب على الكفر مغناطيس وتشحن وايرلس وفيها مسكه وتقدر تخليها كمان ستاند وقوتها كم؟ 10,000 ملي امبير ما تصدق بكم، صدقني راح تدعي لي ادخل على الرابط في الوصف وشوف العروض، اي وقت الباور بانك صار فيه اي شيء رجعه استبدال فوري، ادري اني طولت عليك لكن فعلا العروض تستاهل، طيب نكمل الفيديو، كنا نتكلم عن ايش؟ المساحه، اهم العوامل واكثر شيء لازم تفكر فيه السعر، الفرق بين المساحه والمساحة اللي اعلى منها تقريبا في كل الجوالات من 300 الى 500 ريال، الفرق بين 128 جيجا و256 جيجا في ايفون 13 برو ماكس 500 ريال، وكل ما طلعت زيادة في الخيار راح تزيد تقريبا 500 ريال، تخيل تاخذ 1 تيرا زيادة 2000 ريال، 1 تيرا تدفع 2000 ريال زيادة على الجوال ليه؟ ثاني عامل الاداء أداء الجوال ما راح يفرق معاك إذا كان جوالك 128 جيجا أو حتى 8 تيرا إلا إذا تعبى الجوال وما راح يتعبى لأنه في بدائل ممكن تستخدمها راح أقول لك عليها رقم ثلاثة النسخة الاحتياطية للجوال مهما كان عندك مساحة في الجوال حتى لو كانت واحد تيرا في وقت من الأوقات راح تحتاج برضو تسوي باكب لجوالك لو ما عملت باكب في الجوال وضاع الجوال أو صار فيه أي شيء لا سمح الله الله يعوض عليك ضاعت كل ذكرياتك وهذا الموضوع يخليني اتكلم عن الجزء الثاني من الفيديو اللي هو البدائل اللي ممكن تستخدمها لو تعبى جوالك وليش افضل اني اوفر فلوسي وما اخذ مساحه كبيره مع الجوال البديل الاول المساحه السحابيه زي iCloud وجوجل درايف ووان درايف وخيارات كثير صح انه فيها اشتراك شهري وبعضها سنوي وبعضها مدى الحياة تدفع دفعة واحدة وتأخذ مثلا واحد تيرا مدى الحياة ما تقعد تدفع كل شوية انا شخصيا استخدم اي كلاود للبيانات الشخصية وحتى الشغل المساحة السحابية غير انها ارخص من المساحة اللي تأخذها مع الجوال بياناتك دائما راح تكون محفوظة وتقدر توصل لها من اي مكان سواء كمبيوتر جوال من جوال بصاحبك اي احد ما تضيع بياناتك ابدا دايما موجودة اونلاين في ناس تقول المساحة السحابيه سعرها غالي بالعكس تقدر تاخد 200 جيجا وتدفع 11 ريال في الشهر لو حسبتها على سنة حتطلع اقل من المساحة اللي بتاخدها مع الجوال غير كذا المساحة السحابيه تقدر تتشاركها مع اي احد ممكن تاخد 2 تيرا وتتشاركها مع 10 من اهلك واصدقائك كل واحد يكون مثلاً عنده 200 جيجا ويدفع تقريبا اقل من 4 ريال في الشهر يعني لو حسبتها كلها في السنة هتطلع أقل من 50 ريال ولا تخاف ترى كل واحد يدخل بالحساب حقه, حقه، وما تتشاركوا البيانات نفسها أو الصور يعني ما يقدر يشوف الصور اللي عندك ولا أنت تقدر تشوف الصور اللي عند أي أحد متشارك معاك المساحة وبياناتك محفوظة ووضعك إن شاء الله في السليم البديل الآخر الأقراص الصلبة أو ديسك أو الممري أكيد راح يكون أرخص بكثير لأنه ما عليه إشتراك شهري ولا حيكون بنفس سعر المساحة اللي مع الجوال خلاص هذا الهاردسك يقعد معاك ببياناتك بمعلوماتك تنقل عليه صورك فيديوهاتك اللي في الجوال كل مرة وحتى لو اشتريت جوال جديد يعني ما تضطر تأخذ مساحة جديدة مع كل جوال تشتريه في هارد ديسكات مساحتها 1 تيرا و2 تيرا تبدأ تقريبا من 200 300 ريال، يعني أرخص بكثير من مساحة الجوال وأرخص برضو من المساحة السحابية. والشيء اللي يميز المساحة الخارجية اللي ما تجي مع الجوال يعني زي الهارد أو المساحة السحابية، إنك ما يحتاج تشتري مساحة كل ما تشتري جوال جديد، يعني أنت دحين لو بتشتري جوال مساحته كبيرة وتعبى حتضطر لما تيجي تشتري جوال جديد حتشتري مساحة يا نفس المساحة يا تكون اكبر منها عشان تقدر تحط صورك وفيديوهاتك تنقلها على جوالك الجديد فالمساحة الخارجية هي هي المساحة معاك لو غيرت 10 جوالات المساحة تبقى معاك وصورك وفيديوهاتك معاك على طول ما يحتاج تشتري مساحة جديدة كل مرة تشتري جوال جديد المساحة السحابية زي الايكلاود وجوجل درايف وغيرها من المساحات السحابية افضل من مساحه الجوال وافضل حتى من الهارد ديسك عشان رفعها وتحميلها من والى الجوال او الى اي مكان سهل جدا ما تحتاج الا انترنت اما الهارد او حتى المساحه اللي داخل الجوال تحتاج وصلات او اسلاك عشان تنقلها من مكان الى مكان من جوالك القديم او جوالك الجديد او حتى كمبيوتر فبسبب هذه العوامل انا اشوف انك الافضل تاخذ اقل مساحه ممكن مع الجوال توفر فلوسك وتحفظ بياناتك أتمنى أن يساعدتك على اتخاذ القرار ولو استفدت ولو شيء بسيط جدا من هذا المقطع لا تنسى تعطينا لايك يساعد في نشر الفيديو ووصول الفائدة لأكبر عدد ممكن من الناس ولو أنت إنسان تحب المقاطع المختصرة المفيدة لا تنسى تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أشوفك الفيديو القادم